Και μη σταθείς σε αυτό το δάκρυ που θα δεις Για τα κενά και την πληγή Ο χρόνος λύσης θα μου βρει Αντίο και μη Και πώς θα είναι μη ρωτάς Συνόμου του να γίνεις χθε. Οι τέσσερις μου εποχές Εποχές Παντούνα κες των τραγουδιών μου τι σκιές Μην μου μιλάς, δεν ωφελεί το καλοκαίρι σε καλή Πονάω μα το ξέρω πως θα κάνει κυκλοκέρος Θα σε περνούν αργά στο χθες οι τέσσερις μου Εσύ σκιάστον Την άνοιξη θα μαλλού Το καλοκαίρι θα με δω yeah. Για σένα θα εμποραγώ yeah. Στου φινοπόρου τις νοχές Θα μοσταρχώ απλά στιγμές yeah. Χειμώνα εσύ Θα είμαι αλλού.